Один із закладів, де вчаться – дистанційно тернопільська українська гімназія. Директор школи Анатолій Крижанівський показує порожній клас. Чоловік розповідає, вчителі проводять уроки з дому. Ми бачили, що картина по дітях по закорюються зростає. Ну і серед вчителів. Якщо серед вчителів, частина вчителів вже не можуть приходити, вони вже хворі. А дехто приходить, і ти бачиш, що вони не є зовсім здорові, бо все-таки вчитель це завжди відповідальність, і вчитель відповідальний. Він розуміє, що тут є діти, і він приходить попри все. От ну, ми це бачили, відчували. І я, зокрема, керівник. Ми класті керівники поспілкувалися трошки з батьками. Ми самі і колегально прийняли рішення, що з 24-го перезупиняємо навчання, то переходимо на дистанційну форму навчання. А це Тернопільська спеціалізована школа номер 5. Тут на дистанційне навчання перевели лише окремі класи, каже заступниця директорки з виховної роботи Ольга Шмир. Учні третього класу сьогодні повернулися з дистанційного. Зараз у них урок читання. У школі ну, багато є друзів, а от вдома ну, скучно. Дев'ятирічний Стас Криховець каже, у школі йому навчатися легше. Тому що не дистанційно мені важче. Треба перше читати, ще треба розуміти, що там написали ще щось. А в школі можна почути і написати в щоденник. Вчителька Лідія Дідух розповідає, третьокласники навчалися дистанційно 10 днів. Уроки проводили онлайн. Жінка розповіла, як це вплинуло на навчальний процес. Це вже третій клас, з ними, зрештою, можна вже працювати дистанційно. Діти вже знають, коли увімкнути звук, камеру, як відповісти. Зрештою, тут проблем немає. Встигають. Ми навіть сьогодні написали контрольну роботу з математики. Так що, якщо я вирішила писати контрольну роботу з ними, значить, вони досягнули того результату, який потрібний при дистанційній. У п'ятій школі на ковід зараз хворіють п'ять учнів. Через це дистанційно навчаються чотири класи, розповіла заступниця директорки з виховної роботи Ольга Шмир. За її словами, це учні середніх і старших класів. У кожного дня класні керівники стануть на 10 годину, з'ясовують кількість відсутніх у кожному класі. І після того ми вже приймаємо рішення відповідно, чи є потреба чи немає закривати клас. Но наразі ми не бачимо потреби в тому, щоб закривати класи або приводити школу на дистанційне навчання. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.